dezvluiri explozive făcute de Washington Post, ce i-a obligat Donald Trump să facă pe oficialii de la Casa Alb, de teama scurgerilor de informații. Presubliniere din Tele american Donald Trump a ordonat ca membrii importanți ai personalului de la Casa Alb să semneze acorduri de confidențialitate ca urmare a unor cazuri de scurgerii de informații în primele luni ale administrației sale, potrivit ediției de Duminica Cotidian Washington Post, relatează Reuters, conform Major Press. Acordurile prevedeau ce oficialii americani ar putea suporta sancțiuni financiare dacă dezvluie presei sau altor surse informații confidențiale de la casa alb Sublinierei ar fi urmat să rămână în vigoare sublinierei după ce Trump nu va mai fi presubliniere dinteri, notează publicația citată. Copia proiectului pentru un astfel de acord prevede penalizări de 10 milioane de dolari pentru fiecare caz de încălcare a acestui acord, bani care ar fi urmat să fie furnizați ce tre trezoreria sua, a afirmat Ruth Marcus, editor adjunct al publicației menționate. Responsabil din Campania lui Trump au semnat acorduri similare, dar experții juridici analizează dacă un astfel de acord ar fi legal pentru un angajat guvernamental de rang înalt, având în vedere protecția dreptului la liber exprimare prevăzut de Constituție. Oficialii americani au fost de acord în cele din urmă să se semneze aceste acorduri de confidențialitate, în parte după ce au ajuns la concluzia ce acestea nu ar putea fi puse în aplicare, notează publicația citată. Casa albă nu a făcut deocamdată niciun comentariu în acest caz.